أكل الحندي والناس، الناس، حلوة حلو حلو ماتة، وكان أتيها بكفالي. منتم ما كيف شنو يعني صغيرة مع شنو يعني هاد المهرجان وهاد يعني أحساس صغيرة وتينا هاد المهرجانات <تصفيق> كان كي عجبني بزاف يا انه الاول ديال الواليد الله يرحمه كان عنده المتا يعني كانوا كيجروا على العروسه وبعد كيجيوا مع احسن مرأة جميله القبايل دابا أه الوقت تبدل طبعا الناس ما بقوش في بحال قبل ولكن احب ان اكون هذه المرحلة ان اكون من الممكن ان اكون من الممكن على اكون من شكرا إذا كانش في حاجة السنة تميز عن باقي باق بنوصاخ اخرى سمح لي زعما زم... واش كنتميع كان كان تاخذوا في القنص اه افقانس آه. آه آه نعم هاد النسخه آه هادي بالنسبه للشكاتانيه ديال العام هاد الشقه العاشره خصوصا من بعد كورونا من بعد توقف اه معلوم ايوا حقيقه كانت مع آه الكورونا ودكشي ما, آه ما بقناش كان آه ونعملوا الحفلة، انتم عارفين كورونا كانت في العالم كله، ماشي عاد في المغرب، و جائزة اللي يعني عندنا يعني دابا اللي عملنا ماتا، والناس فرحانين، هذا هو المهم لنا، يا الشعب يكون فرحان، وحنا هنايا عليهم، الله يعاونا عليهم، شكرا